На позашляховику, призначеному для ЗСУ, Наталія Коваль під'їжджає до волонтерського центру. Автівку відразу завантажують пакунками і коробками батьки бійців, котрі на фронті, говорить мама одного з бійців – Лариса Тарасович. Вона також принесла посилку для сина. Передачу хочемо передати для свого сина, який є бійцем ягерської бригади 68-ї. Дякую Наталі, що вона туди їде неодноразово. Це просто. Слава Богу, що є такі люди, все, що можу сказати. Тому що знаю, які були нелегкі періоди в них там і зараз залишаються такими. Я просто їй від щирого серця вдячна, просто як мама. Наталія Коваль каже, далі вона вирушує на схід, аби відвезти усе зібране на передову. Зазвичай, розповідає, їздить туди раз на тиждень. А ще, додає, власноруч приганяє машини для ЗСУ з-за кордон. В різні бригади ми їх віддаємо. Наприклад, ця машина йде в 57-му бригаду міста Северодонецьк. Сєвєродонецьк, і машини у нас так розходяться. І після того, як я вже приїжджаю. Власточка! Будемо служити на рівні Не тішено? Так. Да. То не тішено подякувати треба? Да, не тішень дякую за такі апарати в мене. Буду служити віру і право. право коли доїжджаєш до хлопців, вони знають, хто до них приїжджає, вони між собою спілкуються, От, і батьки потім вже знаходять телефон або бачать, наприклад, на фотографіях свою дитину. Всього, дрон на місці, скоро буде перемога за нами, Спасибо. <рес> Спасибо. Трошки такі ще на ейфорії, але все класно, перемога буде за нами. На питання, що передають зазвичай батьки, Наталія відповідає. Батьки передають багато амуніції, тому що, якщо позиції згорають, то вони фактично залишаються в тому, що були, і доводиться докуповувати форму, розгрузки. В основному, такі, в основному тактика, щось дуже-дуже дороге, таке як тепловізори чи дрони, і плюс продукти харчування, щось такого смачного в форматі сухпайка. З фронту Наталія також приїздить не з порожніми руками. Привет. каже Обнімаші бійці цілочки? передусім передають свої обійми, але я передають записки, передають листи особисті там дружинам, наприклад, написані там чи сестрі, там чи дітям. От мене було таке, що я привозила, роздавала конверти. Наталія розповідає, сама отримує моральне задоволення від емоцій бійців під час передачі пакунків. Емоції у всіх однакові. Вони абсолютно щасливі. Вони раді когось побачити. Вони розпитують, а що там в місті, а що там, що там на великій землі, що там в Україні відбувається. Тобто. У них дуже мало такого спілкування ну, такого з цивільними людьми, тому вони просто дуже радіють. Хлопцям дуже важливо отримувати передачі, і батькам, і родичам дуже важливо мати з ними хоча б такий зв'язок через мене. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.